Ste vedel, da je največja jagoda na svetu tehtala kar 250 gramov? Mislim, tako je bila, kaj en paradajs. Dobrodošli v novi epizodi Sladke akademije. Danes bomo pripravljali jagodni mus, ta je eden izmed mojih najljubših. Prvi korak za pripravo našega jagodnega musa je ta, da namočimo želatino. Danes bomo uporabljali želatino v lističih, če pa delate z želatino v prahu, jo pa lahko enostavno nadomestite. Tukaj imam tri lističe želatine, toliko jo bomo potrebovali za naš mus to je približno 5 gramov, tako da dajte 5 gramov želatine prahu, če delate s tistom. Pri želatini je pa zelo zelo pomembno, da jo res dobro hidriramo. Namočimo jo vedno v hladno vodo, kajti v topli se bo tako stopila, in pa pustimo jo nekje 5 do 10 minut, sicer po navodilih proizvajalca, ampak jaz vam priporočam, če delate z lističi, pa sploh, da jih namakate kar 20 minut. Zato kar je ne morate skor ne morate preveč namočiti in če želatina ni dovolj namočena, če ne vsrka dovolj vode, bo potem to vlago vzela iz krem. Tega pa nismočimo. Torej, v hladno vodo za 20 minut. pogemo pa naprej. In sedaj je prišel čas za naše omamno oh, dišeče jagode. Tukaj imam pol kilograma jagod, ki bodo šle prav vse v to našo malce bolj mejhno jagodno mu tortico. Polovico od tega bo šlo v kremo za mus, polovico pa v jagodni obljiv. Sedaj padajmo tole kar zblendati s paličnim mešalnikom v gladek piri. Papa, jagode, papa. Kadar blendemo pireje s paličnim mešalnikom, je pomembno, da vzamemo dovolj osko in visoko posodo. Poleg tega je pa pomembno tudi to, da imamo dovolj tekočine v posodi, tako da nam ne bo ta šprica ven med tem, ko jo miksamo. Naš jagodni pirej je sedaj pripravljen. Dobili smo ga iz pol kilograma svežih jagod, pol litra. Sedaj ga bomo polovico predsedili. Polovico ga bomo pa shranili za na koncu, ko bomo z njim pripravili jagodni preliv za torte. Predsejemo ga pa zato, da se znebimo pešk. Jagodni perez smo sedaj predsedili, polovico ga imamo tukaj le v ponvi. Sedaj bomo dodali sladkor in vse skupaj se greli do vretja nekje, na to pride pa noter želatina. Ampak pri sladkorju je pomembno, da ga dodate toliko oziroma, da ga prilagodite k sladkobi vaših jagod. Jaz sem jih poskusil in naše so tako nekje na sredini. Če bi bile bolj sladke, bi dodali lahko malce manj sladkorja ali pa malce več v nasprotnem primeru. Imamo tukaj 50 gramov sladkorja, kar bo ravno prav za našo lahkotno jagodno musto orto. Vmes pa res še enkrat dobro poskusimo, da vidimo, če je dovolj sladka za našo torto. Zdaj tole je nekje precej lahkotno, glede na to, da bo to naša edina sladka stvar v torti, bomo je zgodal še dve žlici, oziroma eno zvrhano žlico, tako da bo ravno pravo Kot sem rekel, vi pa prilagodite sladkobo vašemu okusu in vašim jagodam. Jagodni pere je sedaj zavrel, segreli smo ga fino, ravno toliko, da bomo lahko dodali noter želatino. Želatina se je tudi že skoraj pol urce namakala, zdaj le čist iskreno. In pogledajte, čist načina robe, če se dle namaka. Preden je dodamo v vroč pere, kjer se bo stopila. je Samo takole, z mi dobro ožamemo, da se znebimo čim več od večne vode. Sedaj jo pa samo damo noter, v pire, Ugasnemo štedilnik. Premešamo vse želatino, se prav za prav stopi in odstavimo. Tole bomo ohladili nekaj na 35°C ali pa, kot nekira sobno temperaturo. Umes se bomo pa lotili priprave naše smetane. Presez želatino se zdaj malce hladi. Sedaj je pa čas, da pripravimo smetano. Vzamemo hladno smetano, to je zelo pomembno, ko stepamo smetano in naša skleda mora biti čista. Dodali bomo 250 ml smetane in jo stepli do mehkih vrhov. To je zelo pomembno, da smetano res stepemo do mehkih vrhov, ker bomo tako dobili najlepšo teksturo musa, kot jo lahko. V bistvu največ, največja napaka, ki jo marsikdo na začetku naredi, tudi jaz sem jo delo je ta, da smetano stepemo preveč, preprosto do čvrstih vrhov, da tako po koncu stoji in potem bo mus takšen, da se bo malce trgal, ko bomo šli z žlico skozi njega in res je res lepši, če smetano stepemo malce manj, kot pa mislimo, da je moremo. Ta sedaj stepena, stepli smo jo do mehkih vrhov, to pomeni, da takole preprosto pade dol z lopatke. Res je fino, da jo stepete takole mehko, zato ker bo tekstura musa fantastična. Jaz bom sedaj samo predstavil v eno tole skledo, da boste doma boljši videli, lahko pa nadaljujete tudi, če boste sami tole delali, ker v en skledi. Pire se je skladil na približno 35 stopin celzija, to je pomembno zato, da nam ne bo smetane stopil, ko bomo notri zlivali. Sedaj pa postopoma in nežno ulivamo notri jagodni pirej. Cel ga ne ulijemo naenkrat, zato ker bi nam potem lahko zbil zračne mehurčke v smetane. Ulivamo ga pa takole po robu in postopoma, jaz sem zato tole malce Odložil in Vsakimi nežnimi, krožnimi gibi vmešamo jagodni peri v mus. Mus imamo sedaj pripravljen. Če bi želeli, bi ga lahko preprosto ulili v kozarce, nazili kakšne fantastične sladice v kozarce iz tega. Mi bomo pa pripravili Tako preprosto jagodno torto. Pa nekaj pozabiti, poskusiti. Vrhunski, ja. <hih> Obroči imam sedaj obložen z acetatno folijo. Tukaj imamo pa pripravljen že biskvit. Tole je puha z vanilijev za katerega si lahko pogledate recept v prvi epizodi Sladke akademije. Ta biskvit res nikoli ne razočara. Jaz sem ga spekel v 16 cm obroču, lahko ga pa tudi obrežete s takšnim obročem. Sedaj ga prestavimo noter v naš pekač, tako da tudi fino fiksira tole acetatno folijo. Pa ga dajmo še namočiti sladkorjem sirupom. Za sirup zmešamo 100 g vode in 100 g sladkorja, dodamo lopinico, polovice limone, strok vanilje, se skupaj zavremo, kuhamo 5 minut in pustimo, da se vhladi. Biskvit kar dobro namočimo, ko ga takole s potipamo, mora biti kaj ena mokra spužva, mora delati malo šk, šk, šk, pa kar dodati jagodni mus. mus v obroč s in nekaj polovico sem ga dal zdaj noter, Lahko potem tole tudi ko malce potopimo skuhalnico noter in s tem mu potisnemo čisto do robol, tako da ne bomo imeli nobenih zračnih mehurčkov. Sedaj dodamo pa še drugo plast vanilijevega biskvita. tega sem malce ože obrezal, tako da ne bošlo čisto do roba in ga dodamo na sredino. Se potrudmo se. Ga malce noter potisnemo. Potem pa samo zaključimo s preostankom musa in smo zaključili z našo tortico. Tudi drugo plast skvita dobro namočimo s siropom, dodamo preostanek jagodnega musa, ga takole izravnamo in vse skupaj prestavimo v zamrzovalnik za 4 ure. Pripravimo še jagodni preliv. V loncu zmešamo deciliter vode in 100 gramov sladkorja. Vseskupaj se grejemo toliko, da se sladkor stopi. Na to dodamo 200 gramov predsejenega jagodnega pireja in se grejemo do vretja. Dodamo šest lističev želatine, premešamo in odcedimo. Sedaj torto postavimo takole na podstavek in jo prelijemo z ohlajenim jagodnim siropom. Ta mora imeti nekaj 35 celzija, torta pa naj bo kar direkt iz zamrzovalnika. Torto prestavimo na podstavek in jo okrasimo spoljubno dekoracijo. Jaz sem dodal kar jagore. No, dovolj teorije o musih. In